Azərbaycanın paytaxtı Bakı, Qafqazın ən iri və ən qazmopolitan şəhərlərindəndir. Dünyanın çox az şəhəri bu cür sürətlə dəyişir və yalnız burada Şərq və Qərb belə rəvan ahəngləşir. Bakı Xəzər dənizin sahilində yerləşir və dənizin zəngi neft yatakları ölkənin iqtisadi istiqamətinin müəyyən edilməsində həll edici olmuşdur. Neftə əsaslanan iqtisadi yüksəliş bərpa olunan enerji konsepsiyası ilə qarşılaşdırılır, iri müqyaslı neft istihlakının nə dərəcədə zərərli olduğunun acı şəkildə dərk edilməsi bərpa olunan enerjini dünyanın diqqət mərkəzinə çəkmişdir. and providing relief services uh, in 1993 and now after 18 years of serving the Azerbaijani people he realized it's time to go ahead and one of the key issues here is climate change and frankly we're using technology that is 120 years old artı prototip generatorunun tikintisinə başlamışdır bu bərpa enerji inqilabına nail olması istiqamətində atılmış ən iri addımdır Adra həmçinin Azərbaycanın yaşlı qalmasına çalışmaqda davam etməklə, Azərbaycanın məcburi, köşkün və az təminatlı əhalisinin təhsil ilə təmin edilməsinə kömək etməklə və ölkənin bir sura sütçülük təsarifatları arasında əməkdaşlıq və komanda işinin təşviqi ilə məşğuldur. Biz çalışırıq ki, təbiətin prinsipləri əsasında işləyən köhnə undulmuş texnologiyaları bərpa edək yer bərpa olunarsa və ən müasir texnologiyayla uyğunlaşdırılarsa, ümid etmək olar ki, enerji inqilabı baş tutacaqdır və köhnə qeyri-səmərəli ənənəvi elektrik istehsalını əvəz edəcəkdir. 2010-cu ildə təkcə ABŞ-da hər saniyə təqribən 18 mililitr qazolin yandırılmışdır. Walter Schaubergerin hesablamalarına görə hər saniyədə bu qədər qazolinu yandırmaq üçün lazım olan miqdarda oksigen 40 ton 600 il yaşamış bir ağac tərəfindən istesəl olunarsa, həmin saniyədə istesəl olunan karbon qazını təmizləmək üçün isə daha bir ağaca əlavə 440 il vaxt lazımdır. Dünyanın torpaq örtüyünün bir neçə on il öncə 60 faizi, indi isə 30 faizdən az bir hissəsinin məşələrdən ibarat olduğunu nəzərə alsaq, gələcəyin neçə görünəcəyi haqqında təsəvvür yaranır. Viktor Schauberger Avstriyalı meşəçi, təbiətçil, filosof, ixtiraçı və biomimikst olmuşdur. O, ayrı planlar üçün selenoidlər, gəmilər, səssiz turbinlər, özü təmizlənən borular və su təmizləyici quruqlar yaratmışdır. Partnaloji texnologiyanı ixtira edən Schauberger təbiətdə rast gəlinən mayedə burulğanlar və hərəkətə xüsusilə də dağalabaalğın hərəkətlərinə əsaslanan enerji nəzəriyyələrini yaratmışdır. İkinci dünya müharibəsində Şaubergerin işlərinin əksəriyyəti, patentlər, eskizlər və prototiplər müsadirə olunmuş və yaxud da hər hansı bir şəkildə itirilmişdir. Buna baxmayaraq, Şaubergerin təbiətdə müşahidəsində əsaslanan əməyi yaşlılar hərəkatındakı bir çox insan üçün ilham mənbəyi olaraq qalır. Adra onun təbiətin idarə olunması prinsipləri və kəşkları haqqına məlumat toplamaq və yenidə üzə çıxarmaq üçün vaxt və səy sərf etmişdir. Xüsusi maragoya isə Schauburgerin sorucu turbin konsepsiyasıdır. Bu turbin su, karbon qazı, mis və iki gütlü elementlərin nadir xüsusiyyətlərinin birləşməsindən istifadə etməklə, dinç növə qüvvələri vasitəsilə elektrik enerjisi istehsal edə bilər. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, Schaubergerin xüsus olaraq dizayn etdiyi konsvari, spiral, nahamar formalı misporuların suda hərəkətdə olan təsiri Sturgat Texniki Universitetinin professoru Frans Popelin 1952-ci ildə Alman hökuməti adından apardığı sınaqlar vasitəsilə təsdiq edildi. Fransız Bacon Schaubergerdən 300 il əvvəl yaşamış şəxs artıq bilirdi ki, biz təbiəti idarə edə bilərik və yalnız ona tabiyyik. Adra Schaubergerin konsepsiyasına uyğun olaraq sorucu turbin prototipinin yaradılması üzərində çalışır. Sorucu turbin mineral yanacağın yandırılması ilə deyil, suda baş verən nüvə qüvvələri vasitəsilə hərəkətə gətirilir. Bu turbinin əsas 3 fəaliyyət prinsipi vardır. Suda təbii şəkildə hərəkət etməyə imkan vermək, suyu katalizatorlar vasitəsilə cərəyə yalandırmaq, uyğun tamamlayıcı lakin əvəz olunan qüvələrdən, məsələn, sourulma, təzyiq və s.-dən istifadə olunması. Tüm təbii dinamik hərəkət ən azı 3 vacib hərəkət tipindən ibarətdir – orbital, rotasiyalı və yaxud dairəvi spirallı. Bir ayə gəldikdə onlar spiral buruluan hərəkətə adlanan mürəkkəb forma yaradır ki, təbiətin bundan qurmaq, strukturlaşdırmaq və təmizləmək üçün istifadə edir və bunu təbiətdə suda və havada hərəkətdə geniş müşahidə etmək olar. Şaubergərə görə əgər su spiral buruluan vari şəkildə hərəkət edirsə, o ən az miqdarda sürtünməyə səbəb olur. Sürtənmənin minimuma indirməsindən başqa, diamagnetik katalizatorla suyu cəriyalandırır. Katalizatorlar təbiiətçi iki qütüblüdür. M qızıl, mis və əhəngdaşı mənfi, gümüş, sink və silisyum isə müsbət cəriyanlardır. Sorucu turbinin içində ehtiyatla yerləşdirilmiş bu materialların əks cəriyanları həmçinin suyun hərəkətə gəlməsinə təkam verir. Ən müasid turbinlər əsasən yalnız bir qüvvənin təzik, istilik və yaxud mərkəzdən qaçma vasitəsilə rotasiyalı hərəkət yaradır. Şaubəygerin konsepsiyası iki əks, lakin tamamlayıcı qüvvələri sorma və təziki birləşdirir və bunlar istilik yaratmadan çox güclü təsir yaradır. Hissələrin içərisində olan bu iki hissə Demək, burular vasitəsində bir-birinə geydiriləcək və yuxarıdan hmm, fırlanan birinci hissə aşağıdakı Çik elektrik motoru turbinin valını işə salaraq dəqiqədə təqribən 3.000 dövr sürətinə çatdırır. Ventura effektiv farsunkanın sonluqdakı tez hərəkət edən ucularda aşağı təzək yaradır və suya aşağı rezervulardan yuxarıya çəkir. Çıxan su qaytarma yaradır, təkam verir və val daha yüksək sürətə keçirir. Valın dövrlərinin dəqiqədə sayı daha yüksək səviyyəyə çatdıqda, sonucu turbin özü hərəkət etməyə başlayır və elektrikin alınması üçün istifadə oluna bilər. He is one of those rare people who can really understand what we is one of the best uh, team players that we have. Akvakultura ilə əlaqədar olan suyun filtrasiyası eksperimentində yaxın dövrdə əldə etdiyi uğurdan həvəslənən Adra bərpa olan enerji sahəsində irəliləyişə nail olacağından əmindir. 2 aylıq istifadə edən sonra bir balıq yaşayan, beşbucaqlı ekvaryumdakı su həll də təmiz və şəffafdır. Burulğanlı axın və su düzgün istiqamətə hərəkət etməyə davam etdikcə, mis, gümüş və sin kimi katalizatorlardan istifadə etməklə mexaniki filtrlərsiz belə su şəffaf qalır. Davamlı testlər müntəzəm qaydada aparılır. Adran digər nailiyyəti elektriksiz su nasosudur. Təbiyyətin özünün qanunlarından istifadə eləmişik şey. və əlbəttə, yəqin ki, biz özümüzdən heç nəicad eləmədik. Qumbam, burada su-hava prinsip eləyir. Bir ilə yaxın üçün çalışırıq. Bu su-nasosu rahat taplan materiallardan hazırlanmışdır və onun cairi təmirə asandır. Nasos təygədə təxminən 6 dövr edir ki, bu da onun uzun müddətli istifadəsinə təminat verir. Çax suyu hər dövrədə bir dəfə yuxarı qaldırır və cazibə qüvvəsi onu buruq borulara mətbürür. Hər bir çaxdakı su ilə bori il, hava daxil olur və növbətə çaxdakı su vasitəsilə sıxılır. Sıxılmış hava təbii sürətlə genişlənərək su 25 metr və ya daha çox hündürlüyə itələyir. Adra ən son prototiplərin bir gündə 8500 litr su çıxarır və Adra inanır ki, bir az inkişaf sonra daha səmərəli və güclü nasos hazırlanala bilər. Bu, sədəcə, texnologiyaya əsaslanan qurğu Azərbaycanlı fermeylərin gündəlik həyatında böyük dəyişiklik edə bilər. Amma örgənmə ilə ki... neft enerji, neft həmişə olmayacaq. Əgər mən gələcək üçün, gələcəyin alternativ enerjisi üçün bu gün nəsə elə bilərimsə, yəni nəsə qura biləriksə, mən xoş vaxt olurum. Bir çoxları müasir problemlərdən çıxış yolu kimi texnologiyanı göstərsələr də, təbiyyət bərabər yaxud da böyük potensiala malik imkanlar təklif edir. Azərbaycan meşə qırılması və səhralaşmanın artan təsirlərindən məruz qalır. Bu, əsasən, eqlim dəyişikliyinin təsirlərindən həmçinin müstəqillikdən sonraki ilk illərdə ev təsarifatlarının odun üçün ağaçları kəsməsi nəticəsində məşələrin qırılması üzündən baş verir. Azərbaycan Respublikasının məşəsalmama səylərinə uyğun olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlar Departamenti Maliyyəsi və digər qeyri-hökumət təşkilatlarının və dövlət qurumlarının köməyi ilə 800 hektar meşəlik yaratmış və 1999-cu ildən bəri kənd icmalarında, yolların kənarında və Bakının yaxınlığındakı bəzi ərazilərində 2 milyondan artıq ağac əkmişdir. İranın şuarına Changing the World, One Life at a Time 1999-cu ildən etibarən 5.000-dən yuxarı məcburi köçkün, qaççıqın və digər az təminatlı insana peşə və mütəxəssis təlimi keçmək üçün iki peşə təlim mərkəzi yaratmışdır. Peşə təlim mərkəzinin kursları yerli məşğuluk imkanlarını fəal şəkildə dəyərləndirmək və özünü işlə təmin etmək yolu ilə təsarifatının gəlirini artırmaq üçün praktiki bacarıqlar və özünə inamı təmin edir. Peşə kurslarına kasmetologiya, kompüter proqramları, kompüter təmiri, dərzilik, toxuculuq və qaynaqçılıq daxildir. Qeyri-peşə kurslarına ingilis dili, mühasibatlıq və biznes idarə olunması aiddir. 5 aydan 2 ilə davam edən kursların təlimatının yüksək keyfiyyətinə, praktikliyinə, şəffaf kiymətləndirilməsinin və sertifikatlaşdırılmasına görə icmalarda böyük örmətə malikdir. Məzunlar yerli və milli məşğuluq bazarında və kiçik mikro müəssələrin yaradılmasında uğurlu olmuşlar. E, biz e, Azərbaycanda, Azərbaycanın saatlər rayonunda süd, südün dəyər zəncinin inkişaf üzrə İnkişafı dərslək eləmək belə bir lahiyyə həbrə keçirir. Bu lahiyyə də əsas məqsəd. Kartox, yonca və heyvandarlıqla bağlı ABŞ-larının Kəhd Təsarifatı Departamentinə bu yaxınlarda tamamlanan lahiyyəsinin davamı olaraq Adros Süd Dəyər Zəncirinin İnkişafı Pilot Lahiyyəsini başladı. Lahiyyə xam südün keyfiyyətini və kəmiyyətini artırılmasına və texniki yardım, təlim və məsləhət verməklə südün keyfiyyətində nəzarət sistemin yaradılmasına çalışır. Məfəqət əldə eləməsinin əsas səbəblərindən biri insanların yanaşma tərzini dəyişmək, onlara öz-özünə kömək eləmək hissini hissi yaratmaq idi. Bu insanlar bir araya gəldi, qruplaşdı və öz-özünə kömək eləmək iqtidarında oldular və son nəticədən maliyyət əldə elədi. Vallahi də mənim üçün ən maraqlı olanı e, layihə çərçivəsində yaranmış qeyri-rəsmi sütür istisnasız istisnasız idi. Çünki bu e, qrupların yaranması, e, yaranması ilə insanların gəlir əldə imkanları genişləndi ki, bunlar da bu da onların həyat şəraitinin yaxşılaşmasına gətirib çıxardı. Azərbaycan da e, aqrar sektorda belə dəridəsini qruplar formalaşmır və bu qrupun bu bir nümunə kimi olacaq ki, insanlar qruplaşmaqla öz-özünə bir-birinə kömək edib fəaliyyət hədləyəcək və öz həyat şəraitlərini yaxşılaşdıracaqlar. ADRA, Azərbaycan Bərpolunun enerji üzrə inkişaf etmiş innovaysa mərkəzi olaraq, digər inkişaf etməkdə alınan ölkələrə haradakı elektrikin istifadəsi təmtaraq sayılır və ölkələrə yardım göstərilməsinə çalışır. ADRA-nın Azərbaycandakı 18 illik inkişaf və yardım təşəbbüsləri cəmiyyətin dayanıqlının inkişafının və fəaliyyətinə kömək etməkdədir.